Elogi de la tristesa. Hi ha gent, segons m'han dit, que viu de l'aire. Els uns viuen d'amor, d'altres de somnis. Alguns viuen gronxats per l'utopia que els manté arrasserats a les onades. Hi ha qui viu de secrets o de mentides, d'il·lusions, miratges i quimeres. Jo juro que que es pot viure de tristesa. Sentir-la com a vent que embell la barca, com la saba que corre per les tiges, com la flama que crema fulles mortes. Una tristesa fonda i solidària, compromesa amb la feina més feixuga, com fidel cavaller vetllant les armes. Tristesa que s'ho i purifica, que combat la desesma i la transforma. No és immortal qui viu de la tristesa, però ningú ho és visqui com visqui. Bravo.